اما مشرف الغامدي رجل اعمال مشهور في السعوديه فاز بها ثمن هذه التذكره اثنين مليون و الف دولار اتدرون بما فاز هذا الرجل هذا يجوز له بعد هذا الفوز ان يحضر تسليم الكاس ثم سمحوا له ان يدخل غرفه الملابس غرفه رينالدو ميسي يعني اللي بغيروا فيها يقدر يخش يشوف الغيارات اللي في الغرفه لقد فاز فوزا عظيما من منكم يستطيع ان يرى سروال ميسي من يفوز بهذا بهذا الشرف العظيم هذا حال امه محمد صلى الله عليه وسلم في بلاد الحجاز في افياء النبي في ظل الكعبه في ظل كعبه الاسلام يفعلون هذا اثنين مليون وسبعمائة ألف دولار عشان يدخل يشوف